اتمنى تكون بخير وعلى افضل حال، نبدا بكم اليوم ان شاء الله، كيف العادة يوم جديد وحصة جديدة، اليوم ان شاء الله غادي عضلات البطن كاملة. يعني بطلات العظم العلوية وكذلك السفلية وكذلك الجانبية، يلا باش منطولش عليكم، خليكم مع الحصة تاع اليوم وحصة ممتعة، وإن شاء الله بالحركة الأولى، يلاه، زير، واحد، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، سبعة، ثمانية، تسعة، أو واحد، اثنين، أربعة، خمسة، سبعه تسعه عشره واحد ميه ثلاثه اربعه خمس معاكس سته سبعه واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة واحد ثلاثة اربعة خمسة تسعة ستة أربعة واحد اثنين سبعه ثمانيه تسعه عشره واحد ميه ثلاثه اربعه خمس اتجاه معاكس واحد ميه ثلاثه اربعه خمس سته سبعه 8 10 11 12 13 خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سبعه ثمانيه سبعه ثمانيه تسعه عشر، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمس اتجاه معاكس واحد اثنين ثلاثه اربعه خمس سته سبعه أماني بيسا مرشا واحد نين 8 1 2 3 4 5 6 7 سته سبعه ثمانيه تسعه عشره واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه خمسه عشر واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه